صديق زوج رفيق آه الدرب، أول حاجة أريد جميع المنظمة، جميع المنخرطين، جميع أعضاء المكتب، أريد أنشكر ممثل وزارة الثقافة، أريد أنشكر الأصدقاء كلهم اللي جاوا حضروا معنا، اللي حضروا، اللي ما حضرواش أيضا، عائلة كل واحد بالاسم ديالي. كنبغي نشكر عائلتي اللي جات من الدار البيضاء باش تساهمني ونكونو في هذا أه الحد هذا. السيدات الاولى ديجا عندو تكريمات بزاف في مدينه الدار حتى واحد بحال لي. دابا انا فرحان بزاف. فرحان بزاف لان كنشوف الوجوه. من قبيله صغيره ما بقيتش انا شفتها. كنبغي نشكر ايضا جمعيه ابداعات بلادي سابقا والان. جمعية عبد المولى الزيادي لابداعات بلادي كنبغي نشكر المنخريطين ديالنا سي سي تازي سي عفيف ايضا وجميع الناس المتابعين ديالنا عبر الفيسبوك سيدي عبد المولى عملنا له واحد الحفل والمهرجان صارحه مهرجان ابداعات سيدي متي اللي كان هو مدير للمهرجان جمعنا الدوسي هيئنا مشينا المركز السينمائي عطينا الذهب جمعنا جميع العقود اللي خصنا نعملوها جات كورونا ما خدمناش بكورونا توفى السي في الاول ولكن عندنا الدوره ديال السي في المال الزياده مراكب ديال الاول في الدار البيضاء كان مملوء سيد رئيس المقاطعه كيقولنا لاول مرة سي عبد الأولى غادي نتكلم عليه كزوج أه علاقتي بسي الأولى رغم ان الفرق ديال السن وانما ماشي مهم الفرق بالسن أه سي عبد انه كان بالصيف ديالي انا كان عند المسرح خريجه من عند بلدي مشيت لمراجع ديال المسرح الشباب اللي كان هو مقدير وكان عضو في لجنه التحكيم سايبنا سايب الفرقه ديالنا يعني. ولكننا نحن نحن فرح الزياتي كيفما نحن نحن نحن نحن نحن نحن أستاذ نحن أستاذ نحن نحن أستاذ نحن نحن نحن نحن نحن